السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع سوريا. موقع مميز عمارة ومدخل دورتين واتنين اسنسير. اول حاجة هنتفرج عليها. ده مدخل باب الشقة طبعا الشقة محتاجة توضيب بس مساحة ميتين وعشرين متر. ده الريسيبشن. طبعا الريسبشن مساحته كبيرة في عندنا هنا بلكونة يعتبر جزئين للبلكونة ميزة ان الشقة بحري ومش مش مجروحة موقعها مميز جدا الشقة طبعا زي ما احنا ما شايفين نورة وعلى الشارع بنرجع بعد كده للريسبشن طبعا الريسبشن جايب لكم الزاويه التانية بتاعته في عندنا باب هنا بيطلع من المطبخ وحمام الضيوف للريسبشن طبعا السعر بتاعها مميز بالنسبه لموقعها هي الشقة فعلا محتاجة توضيبات بس مساحة مميزة بقتش موجودة في العماير الجديدة طبعا هنا المستوى راقي عائلات عمارة سكنية ده حمام الضيوف وده الباب اللي بيفصل الغرف عن الريسبشن اول حاجه بنخش منها بنلاقي اول غرفه على ايدنا الشمال دي مساحه الغرفه الغرف هنا كبيره يعني يمكن مقارنه بالشقق الجديده ما بنلاقيش فيها المساحات دي ممكن نقدر نستغل البلكونه الصغيره دي ان احنا ممكن نعملها حمام للغرفه دي يبقى عندنا حمام مصدر ليها بعد كده بنطلع لطرقه التوزيع بنلاقي الحمام الثاني مكان قصدي بنلاقي الحمام الثاني كحمام موجود في الشقه وبعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه فيها بلكونه البلكونه دي هنخشها من الغرفه الثالثه بنطلع بعد كده نلاقي الغرفه الماستر طبعا لو ملاحظين هتلاقوا الشقه في هواء للشقة بحري وميزتها ان هي نورة ومش مجروحة دي مساحة الحمام ده حمام الماستر طبعا نقدر نعمل فيه تعديل دي عندنا غرفة على نفس الشارع وعندنا هنا بلكونة من الجنب بتدخلنا من الغرفه دي كده مساحه الشقه مساحتها 220 متر تمام مقارنه للي موجود في المساحات دي لو حصل فيها حبه التعديلات والشغل وتوضبت لا هتبقى مستوى راقي جدا ولهواة الاستثمار هتجيب بردك سعر مغري، اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر نقدر نوصل لك عدد الناس واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، انتظروا مننا كل جديد ان شاء الله في عالم العقارات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.